Ahoj, vítejte, v tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme nebe, peklo, ráj. Budeme potřebovat nůžky, papír, fixy, můžete i dělový fixy. Vezmeme si papír, přeložíme ho, a jsme udělali ten a pak to vystřehneme, Pak to přeležíme takhle. Přesně. Pak takhle. musíte překná ukladit přesně. Tak takhle. A pak takhle. A pak nám, vám znikne takhle mězdička. Teď. Toto takhle přeložíme a takhle uděláme všechny. Teď to obrátíme a uděláme to sami. Tak se otočíte a rozložíte to. Teď se to vám vzdáte a napíšete tam nějaký číslo. Všechny číslo máme hotové a teď to takhle otevřeme a napíšeme tam číslo a od jedničky do je A když to budeme mít, tak si sem dovnitř napíšeme nějaké hádanky nebo otázky. Takhle. A takhle si to uděláme pocelem. Takhle. pak se berete čísla. 2 3 4 5 6 7 Tři kliky. Tak ahoj.